Eli olen siis edelleen Mila Engelberg, olen kielen ja sukupuolen tutkija, erikoisalani on kielellinen sukupuolittuneisuus ja seksismi, sukupuolisyrjivyys. Tässä on kuten näkyy tänään otsikkona Suomen kielen seksismin purkaminen. Käyn läpi konkreettisia esimerkkejä ja ohjeistuksia. Minulta pyydettiin hyvin konkreettista esitystä. Olen pyrkinyt siihen. Suomen kielellähän on, kuten tiedetään, verrattain sukupuolineutraalin kielen maine. Usein edelleen väitetään, että Suomi kohtelee sukupuolia tasavertaisella tavalla ja että meillä ei oikein ole tästä mitään ongelmaa, mistä pitäisi keskustella. Tämä käsitys neutraalisuudesta perustuu lähinnä siihen, että suomen kielessä ei ole niin sanottua kieliopillista sukua, kuten on esimerkiksi vaikka Saksassa, ja Ranskassa ja monissa muissa kielissä, joskaan ei läheskään kaikissa maailmankielissä. Eli esimerkiksi Saksassa substantiivit jaotellaan maskulin- ja feminiinisukuihin ja siellä vielä lisäksi sitten neutreihinkin. Suomen kielessä ei ole myöskään niin sanottua luonnollista sukua, esimerkiksi Englannissa taas on. Ja meillä pronominitkin ovat siis sukupuolineutraaleja, mukaan lukien kuuluisa hän pronomini. Mutta tämmöinen suvun kategorian puuttuminen kielestä, Suomesta tai muualta, ei vielä sinänsä ole mikään tae tai todiste kielen sukupuolineutraalisuudesta tai tasavertaisuudesta. Suomen kielen tarkastelu ja tutkimus on kyllä tuonut esiin, että Suomesta löytyy monenlaista sukupuolisyrjivää ainesta. Kuten olen sanonut suomalaisetkin puhuvat sujuvasti seksismiä. Ähm, äh, niin tiedetään, niin, ähm, ihmiskuva toki suomenkin kielen kautta välittyvänä on sellainen aika lailla sukupuolittunut. Sukupuolikäsitys on kaksijakoinen, binaarinen, niin että on maskuliin ja feminiin kategoria ja mitä muuta ei sitten oikein olisi olemassakaan. Ja ihmisten oletetaan sitten yksiselitteisesti edustavan jompaa kumpaan näistä kahdesta. Kielen käyttöön voi liittyä myös heteronormatiivisuutta, joka sitten heijastaa sitä käsitystä, että heterous on ainoa tai ainoa suvaittava suuntautumisen muoto. Mies- ja naiskategoriaa hier hierarkisoidaan monin eri tavoin. Mies-sukupuoli, maskulinikategoria ja maskulin ilmaisut tyypillisesti esitetään ikään kuin arvaltaisempina kuin kategoria Ikään kuin maskuliinikategorialla olisi korkeampi prestiisi. Tämä ilmenee sitten eri tavoin suomen kielessä, lähinnä sanastoa tarkastelemme, mutta vähän muuallakin kuin sanastossa voidaan havaita seksistisyyttä. Tähän mies- ja naiskategorian hierarkisointiin liittyy erottamattomasti semmoinen kuvan, ihmiskäsitteen mieskeskeisyys. Miesnormisuus, ihminen oletetaan ja esitetään todennäköisemmin mieheksi kuin naiseksi. Ja mies usein esitetään ikään kuin semmoisena ihmisen perustyyppinä, ikään kuin mies olisi jotenkin enemmän ihmismäinen kuin nainen. Ja naiset ovat sitten semmoisia eräänlaisia sukupuolierityisiä poikkeamia ihmiskategoriasta. Naiset ovat naisihmisiä, tyttöihmisiä, neiti-ihmisiä, tätihmisiä, ja rouvasihmisiä ja äiti-ihmisiä ja niin edespäin vastaavia miehenimityksiä, jotka olisi muodostettu tällä ihminen perusosalla, ei yhtä suuressa mittakaavassa meillä käytetä. Tällainen ja mieskeskeisyys ilmenee eri tavoin, sekä ikään kuin piilevämmin että myös eksplisiittisemmin. Yksi tärkeä ilmiö suominkin kielessä on ihmisviittausten piilomaskuliinisuus ja siinä erityisen Merkille ja seksististä on sen tyyppinen piilomaskulinisuus, jossa periaatteessa aivan sukupuolen neutraalitkin ihmisviittaukset, vaikkapa ihminen todennäköisemmin tulkitaan miestä kuin naista tarkoittavaksi. Tällaista on tullut esiin myös omissa kokeellisissa tutkimuksissa, niin syntyperäisten ja suomen kielen puhujien kanssa ovat olleet lapsia ja aikuisia. Ja jopa hän pronominin on tulkittu viittaavan useammin keskimäärin mieheen kuin naiseen. Erityisesti mieskielen käyttäjät tulkitsevat tämmöisen neutraali-ihmiskategorian voittopuolisesti niin miestä tarkoittavaksi. Ainoastaan pikku ovat tulkineet neutraali-ihmiset yleensä naiseksi tai tytöksi. Eksposiittisemmin tämmöinen ihmiskategoria, mieskeskeisyys, näkyy semmoisessa paljon tutkitussa ilmiössä kuin yleistävä maskuliinisuus tai yleispätevä maskuliinisuus. Se löytyy eri kielistä ja myös Suomesta. Sillä tarkoitetaan siis sitä, että erilaisia erityyppisiä miehen nimityksiä ja muitakin maskuliinisia ilmauksia käytetään paitsi silloin, kun viitataan miehiin, myös, myös käytetään sitten viittaamaan naisiin ja, ja myös kun puhutaan ihmisestä ylimalkaan, ilman että viitattaisiin johonkin tiettyyn sukupuoleen. Huomattava osa tämmöisestä yleistävästi käytetystä maskuliinisesta kielenaineksesta on erilaisia tehtävänimikkeitä, lakimiehet, esimiehet ja niin edespäin. Niitä on satoja satoja satoja, tarkkaa lukumäärää ei tiedetä, mutta on hyvin tärkeää muistaa, että tämmöinen yleistävästi käytetty maskuliininen kielen koostuu koostuu paljon ihan minunkin tyyppisistä ilmauksista. Siellä on eri esimerkiksi johdoksia veljeillä, miehistä miehittää ja niin edespäin, on vakiintuneita sanaliittoja esimerkiksi lakikielessä uskottumies, erilaisia fraaseja, idiomeja, lähteä yhtenä miehenä ja niin edespäin. On myös sanalaskuja, auta miestä mäessä, älä mäen, alla ja niin edespäin. Eli tämmöinen yleistävä käyttö ei selity pelkästään työelämän perinteisestä miesvoittoisuudesta tai siitä, että monet ammatit ovat olleet tai on edelleenkin usein semmoisia kun miesvoittoisia ja enemmistö työntekijöistä on miehiä. On yksi asia viitata miesvaltaiseen ammattiin maskuliinisella nimikkeellä. Ja varsin toinen asia sitten yleistää se maskuliinisen ilmaisun käyttö viittaamaan myös naisiin ja ihmisiin ylimalkaan. Yleistävät maskuliinilmaisut on perinteisesti kuvattu ja kuvataan usein edelleenkin merkitykseltään sukupuolineutraaleiksi maskuliinisesta ulkaisusta on huolimatta, mutta yleistävää maskuliinisuutta, kun on tutkittu, paljon vuosikymmeniä ja suomenkin kielestä on tutkimustietoa on tullut aivan selväksi, että nämä yleistävät maskuliinit yleensä tulkitaan nimenomaan miestä tarkoittaviksi ja varsinkin mieskielen käyttäjät tulkitsevat ne miehisiksi. Eli ei vain jotkut naiset tai erityisesti feministinaiset naiset tulkitse näitä ilmaisuja miehisiksi vaan juurikin miehet tulkitsevat ne niin. Ei ole mitenkään yllättävää, että maskuliiniset ilmaisuja tulkitaan miehiseksi, ja, ja tuota, koska se nyt on aika odotuksen mukaista ja seksististä ei siis ole se, että yleistävät maskuliinit yleensä tuota, tulkitaan miestä tarkoittavaksi, vaan seksismia, on se, että nämä pyritään esittämään neutraalina, universaalina ihmisviittauksina. Ja tulkittiin nämä yleistävät maskuliinit sitten miten tahansa, niin niissä on jo joka tapauksessa esitetty mies ikään kuin yleispätevänä ihmisenä. Ikään kuin mies voisi yksin edustaa ihmistä. Yleistävä feminiinisyys sitten toisaalta on yleensä harvinainen ilmiö eri kielissä. Joissakin kielissä sitä esiintyy kulma vähän enemmän. Mutta suomen kielessä esimerkiksi ilmaukset sisarukset tai morsiuspari on yleistävästi käytettyjä ja femininejä. Yleensä ne ovat vain sellaisia yksittäisiä ilmauksia. Otan tässä esityksessä joitakin poimintoja seksistisistä ilmiöistä ja sitten yritän vähän antaa ohjeistuksia, miten kannattaisi käyttää paremmin. Ja sanon tässä alkuun pienen sisältövaroituksen sen takia, että tulen lyhyesti viittaamaan sukupuolittuneeseen väkivaltaan. Eli ei tule esittää miessukupuolta ikään kuin muita arvokkaampana tai ainoana ihmisyytenä tai ensisijaisena ihmisytenä. NTV 3:lla kulma Mikael Grandunilta kuultiin miehen puhetta. Miestä toki saa kehua, mutta sen voi tehdä monella tavalla. Ja kun tehdään, niin kuin nyt tässä on sattumoisin tehty, ja aina vähän väliä, tehdään. Eli ammennetaan tästä vakiintuneesta maskuliinisesta frasiologiasta, jossa on ikään kuin juhlittu erityisesti sitä miesukupolta, niin silloin uusinnetaan semmoista kielenkäyttöä ja ajatustapaa, jossa on jo valmiiksi kudottu sisään seksistisyys. Ja edelleen nykyaikanakin näkee tämmöistä, että verrataan naista mieheen ja ajatellaan sen olevan ikään kuin sellainen arvon ylennys. Maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja puhui Sanni Granlansosista, nuorista naisministeristä on tulossa hallituksen ainoa mies. Yleensä tämmöiset ei sitten toimi oikein toisinpäin, että jos miestä verrataan naiseen, se yleensä on tarkoitettu halventavaksi ja se on arvon alennus. Jos nyt vaikka nuoresta miesministeristä olisi tulossa hallituksen ainoa nainen, niin todennäköisesti sillä ei olisi ihan samanlaista kaikua. Presidenttivaalit oli 9.4 ja sitten TV-ohjelmassa miespuolinen politiikan toimittaja kysyi ehdokas Elisabeth Rehniltä, että oletteko te nainen vai ihminen. Ja siinä ajatuksena oli, että ei voi olla niin molempia yhtä aikaa, että jos on nainen, niin sitten ei ole ihminen, ja jos on ihminen, niin sitten ei ole nainen, että siitä pitää sitten valita jompi kumpi. Aika on kulunut, 2000-luvulla tämmöinen ajatustapa ei tietenkään ole väistynyt mihinkään. Suomen tietotoimisto kertoo, että poliisi otti paikalta kiinni naisen lisäksi kolme ihmistä. Tässä valitsevassa seksistisen kielenkäytönä ajattelutavan kontekstissa en ole täysin vakuuttunut siitä, että tämä tietotuomiston tiedote olisi ollut pelkästään ipsahduksi, jolla asia tietysti myös välillä sattuu. Ei pidä myöskään siis delegoida tavallaan sukupuolta naisille eikä toistaa sellaista ihminen- ja naisihminen ajattelua. Siihen liittyen tässä on esimerkki elokuvan kommentoinnista lehdessä. Siellä oli nainen ja mies ilmeisestikin. Molemmat oli kasvitieteilijöitä. Mutta vaan naisen sukupuoli oli sitten merkitty esiin tässä tapauksessa tällä naispuolinen määriteosalla se oli sinänsä turhakin, koska näiden ihmisten etunimistä todennäköisesti monet teki jo päätelmiä, että mitä sukupuolta ollaan. Tässä on kyseessä semmoinen naisen ja miessukupuolen epäsymmetrinen merkitseminen, josta on jonkun verran keskusteltu käyttäen just tämmöisiä etuliitteitä. Tämmöinen naisen ja miessukupuolen epäsymmetrinen merkitseminen osaltaan tuottaa semmoista epäsymmetristä ihmisyyttä. Muun muassa niin, että se osaltaan voi toimia niin, että kun miehiin toistuvasti viitataan sitten vain näillä neutraalinimityksillä, vaikka nyt pelkkä kasvitieteilijä tai mikä vaan, niin se voi osaltaan edistää sitä, että monet tämmöiset periaatteessa ihan neutraalit ihmisviittaukset muuttuu ja muuttuu enemmän semmoisiksi piilomaskulinisiksi. Eli ei näin. Sinänsä tämmöisten määriteosien käyttö on ihan ok, ei niissä sinänsä ole vikaa. Niitä voi käyttää tarpeen mukaan, mikä on se konteksti, mikä on asiayhteis, onko sukupuoli relevantti siinä, nais jotain, naispuolinen jotain, mies jotain, miespuolinen jotain. Tässä oli puheena naispuolista, miespuoliset talousjohtajat, heidän ansioeronsa sukupuoli nimenomaan on tässä kyseessä se on pakko todeseen. Nyt se on tuotu näillä määritteleisiin, tämä on aivan ok. Sanajärjestys, sukupuolten järjestys ei ole mitenkään yhdentekevä, tyypillinen ja toistuva järjestys on se, että mies ensin ja nainen sitten. On hyvä vaihdella tätä sanajärjestystä tämmöisissä rinnastavissa ilmaisuissa, joissa viitataan yhtä aikaa naisen ja sukupuoleen. Tai sitten tämän nykyisen epäsuhdan tasaamiseksi voi tehdä niin, että systemaattisemmin suosii nainen ensin järjestystä. Ja tämä tämmöinen mies ensinjärjestys ei nyt pelkästään selity niin kuin aakkosjärjestyksestä tai sanojen lyhyydestä ja pituudesta, kuinka monta tavua sanassa on tässä kulttuurikontekstissa tämä sukupuolten arvojärjestys todennäköisesti liittyy. On myös sellaista tutkimustietoa, että kun ihmiset laitetaan luettelemaan jonkin kategorian edustajia tai jäseniä, vaikka huonekaluja tai jotain, niin silloin ihmiset yleensä ensimmäisenä mainitsevat niitä kategoriajäseniä, jotka he hahmottavat kaikkein tyypillisimmiksi jäseniksi siinä kategoriassa. Ja tämä saattaa nyt liittyä siihen, että miten miehet ja naiset hahmotetaan ihmisinä Tämä on sellainen erittäin tyypillinen ilmiö, että miehet ensin naiset sen jälkeen sanajärjestyksessä, mutta tämä on verrataan helposti myös sitten alkaen omasta kielenkäytöstä. Yleistävä maskuliinisuus on siis heterogeenistä kielenaineesta. Tässä on nyt jotain poimintoja myös tehtävänimikkeistä. Joskus kysytään, mikä se virkamies sitten voi olla. No viranhaltijahan on aivan vakiintunut ilmaisu, muitakin on. Esimiehestä on paljon puhuttu, miten sen voi korvata. Lähijohtaja on suosittu, sitä paljon käytetään. Sosiaali- ja terveysalalla kiinnostavasti myös esihenkilöä varsinkin viime vuosina on alettu käyttää myös virallisissa yhteyksissä. Ja sitten esimerkiksi esiisät on parempi korvata ilmaisulla esivanhemmat. Nyt tekniikka voisi vähän puuttua. Mikäli kyseessä ei sitten nimenomaan ole miespuoliset esivanhemmat. Sanakirjoista esimerkiksi voi löytyä apua, kun etsii vastineita. Vasteneita usein on, ja jos niitä ei hirveän vakiintuneesti ole, niin niitä voina aina kehitellä. Ja se näkyy myös tehtävänimikkeiden puolella. Kuinka paljon suomen on sukupuoleen viittaavia tehtävänimikkeitä, kukaan ei tiedä täsmällisesti. Vähän aikaa sitten yhdessä Aamulehden jutussa oli vähän tongittu asiaa valtion, kunnan ja seurakunnan nimikkeistä. He olivat löytäneet 1600 erilaista sukupuoleen viittaavaa nimikettä, enemmistö miehisiä. Nykyään nämä feminiiniset nimikkeet on Useimmiten emäntätyyppisiä, aulaimenet ja bingoemänet. Emäntänimikkeet ovat merkittävästi yleistyneet viime vuosikymmeninä. Eli neutraalimuotoja löytyy ja niitä voi kehitellä. Suomen kielessä on käyttökelpoinen muun muassa tekijäilmaiseva ja- ja pääte, jolla saadaan muodostettua tekijänimi melkein kaikista suomen kielen verbeistä. Hoitaa verbistä, saadaan hoitaja ja niin edespäin. Selvitysmiehen vastineena on usein käytetty selvitys se on ihan okei, okay, mutta voidaan sanoa myös selvittäjä. Esimerkiksi vähän aikaa sitten jossain ylenjutussa oli käytetty. Palomiehet ovat itse sanoneet, että sanokaa mieluiten pelastaja. On myös käytetty palopelastajaa. Onhan sitten myös pelastusalan tutkintoja näin, että pelastaja on semmoinen ihan oikeasti suositeltu ja käyttökelpoinen nimike. Mielestäni yksi vaihtoehto tälle neutraalisuudelle nimikkeistössä on se, että ainakin joissakin paikoissa voisi sitten tehdä niin, että viitataan eksplisiittisesti ja tavallaan symmetrisesti naisen miessukupuoleen. Tässä on yksi takaajatus se, että sitten voi lisätä niiltä osin naisten kielellistä näkyvyyttä. Ja sitten toisekseen se, että kun tämmöisen yleistävästi käytetyn miesnimikkeen rinnalle siihen näkyviin laitetaan naissukupuoli, niin se saattaa ja voi hyvinkin vaikuttaa siihen yleistävästi käytetyn miesnimikkeen. Tulkitaan siten, että se miesnimikke näyttäytyy paljaammin ja selkeämmin sellaisena, mitä se onkin, maskuliinisena, ja siten voidaan karsia neutraalisuutta näistä yleistävästi käytetyistä miesnimikkeistä. Ylipäätään tämmöinen neutraalisuuden ja naissukupuolen esiin Tällainen niin ristiveto on yksi keskeinen kysymys myös suomen kielen tasavertaistamisessa, että pelkällä kielellisellä sukupuolineutraalisuudella ei niin kuin, tasavertaisteta naisia kielellisesti. Eli tosiaankin sukupuoli tulee tietysti tuoda esiin silloin, kun se on relevantti asia. Joskus sukupuolineutraalisuus on hyvä asia, joskus on erittäin huono asia. Voi olla jopa sukupuolisokeutta. Ylellä oli joku aika sitten useampikin juttu kunnianväkivallasta Se on sukupuolittunut ilmiö ja yleensä siitä kärsii niin kuin enemmän tytöt ja nuoret naiset, mutta näissä jutuissa järjestään, kun puhuttiin vain sukupuolen neutraalisti, nuoria nuoria jossain jutussa oli kyllä haastateltu nuorta naista. En tiedä, oliko siinä ajatuksena, että, että tämä olisi jollain tapaa edistyksellistä kielenkäyttöä, kun ei viitata sukupuoleen, mutta ei olisi pitänyt piilottaa sukupuolta, kun se nimenomaan oli siellä vahvasti vaikuttamassa. Eli ei ihan noin. Etunimet ja sukunimet ja tehtävänimikkeet pyritään tietysti yhdenvertaisuuteen. On myös semmoinen seksistinen ilmiö kuin naisten etunimittely, nimittely, samoin kuin naisten tytöttely. Eli saatetaan haastattelussa tai muualla käyttää herkemmin pelkkää etunimeä naisesta konteksteissa, joissa niin ei niinkään sitten miestä käytetäisi. Esimerkiksi nyt sitten tehtävänimke ja sukunimi tai sitten vaikka etunimi plus sukunimi. Mutta ei silleen, että esimerkiksi Angela Merkel ja Macron, koska se olisi tavallaan sama asia kuin naisautoilija ja autoilija, koska usein etunimi ilmaisee sukupuolen, niin silloin se Angela olisi siinä tapauksessa tavallaan naisetuliite. Sukupuolistereotypioita on monenlaisia, ja varsinkin nyt esimerkiksi naisiin voidaan lehtijutussa tai muualla. Niin kuin Viitataan usein muiden ihmisten kautta perhesuhteet on äitinä tai isoäitenä, kommentoidaan naisten ulkonäköä, vaatetusti jopa ruumiin kokoa tavalla, jota todennäköisesti ei käytetä silloin, kun puhutaan miehistä. Naiset saatetaan myös kuvata vaikka tunteellisempina, kuin miehet. Nainen puuskahtaa ja mies sanoo. Tässä on nyt tuoretta tapausta tämä pääministeri Ilta-lehdessä esitellään sitten oikein kunnolla, että minkälainen on tuleva pääministeri. Ja hän nousi sitten huikeasti kaupan kassalta ihan suoraan sinne Suomen huipulle. Ja on äitiä seurustelee sitten semmoisen ja semmoisen ihmisen kanssa. Tässä tämä nyt niin kuin esitellään tavalla ikään kuin tällä mariinilla ei olisi oikein mitään ansioita. Ikään kuin hän olisi vain huikeasti noussut suoraan kassatehtävistä huipulle. Kun kyseessä on pääministerin tehtävä, niin tässä olisi tietenkin pitänyt ammentaa niistä relevanteista asioista koulutustutkinto, luottamustehtävät ja ammatillinen kokemus ja vaikka nyt sitten Iltapäivälehden vähän värikkääsempään tyyliin. Mutta että kuitenkin olisi pitänyt nostaa sitten niitä relevantteja asioita tähän niin sanottuun esittelyyn. Sukupuolittunut väkivalta. Ikävää, että tässä on tätä taustapuhetta. Eli väkivalta tulee tietenkin kuvata väkivaltana. Ei pidä esittää seksuaalisena semmoista, joka ei ole seksuaalista. Ei pidä neutraalista eikä vähätellä. Ei pidä tehdä jotain sensaatiomaisia tai skandaalijuttuja. Väkivalta ei myöskään tapahdu, vaan väkivallalla on aina joku tekijä. Mahdollisuuksien mukaan pitäisi yrittää tehdä se tekijys näkyväksi. Kun kyseessä on miesten väkivalta naisia kohtaan esimerkiksi, niin kuin usein on, niin silloin se pitää kuvata sellaisena. Tällainen sukupuolittuneen väkivallan kuvaaminen on yksi sellainen niin kuin Merkille pantava esimerkki siitä, että tällä saralla se mies ja tekyys usein tehdäänkin sitten näkymättömäksi, eli mies ikään kuin piilotetaan sitä kielenkäytöstä, vaikka muuten kielenkäytössä miesten tekijyyttä ja toimijuutta tehdään sitten hyvinkin näkyväksi. Ylipäätään sukupuolittuneen väkivallan kielellinen kuvaaminen on sellainen ala, joka vaatii paljon systemaattista kehittämistä. Nä asiat pitää ensin vain ajatella, eli ei myöskään pidä sitten puhua väkivaltaisesta väkivallasta eikä väkivallattomasta väkivallasta. Tässä on pari esimerkkiä. Nämä ovat erittäin epäonnistuneita kielenkäyttöjä. Ja jos nyt sitten esimerkiksi poliisin tiedotteissa tai muissa esitetään asiat niin ja niin, niin sitä ei esimerkiksi toimittajan tai muun ole suinkaan niin pakko sellaisenaisten sitten kopioida ja toistaa. Pitää ensin ajatella nämä asiat itselleen selviksi ja sen jälkeen todennäköisesti pystyy paremmin prosessoimaan ja suodattamaan. Eli ei missään tapauksessa tule esittää asioita siten kuin tässä on esitetty. Ja täällähän on nyt tilaisuudessamme jaossakin tämä uudehko kirja, miehiä ja naisihmisiä se julkistettiin helmikuussa 2019 kuulma kolmas painossa on otettu. Se on myös ihan saatavilla sitten netissä. Ja kymmenisen vuotta sitten kirjoitin tiedotustutkimukseen siitä se oli myös journalismikritiikin vuosikirja. Miten lehdistössä silloin kommentoitiin suomen kielen lautakunnan suositusta sukupuolineutraalin kielenkäytön edistämiseksi. Suositus perustui minun ja kollegani kielialoitteeseen, jonka teimme lautakunnalle ja pyysimme lautakuntaa ottamaan kantaa. seksismiin ja lautakunta oli sitten samalla linjalla meidän kanssamme. Havaintyöni mukaan tässä noin viimeisen kymmenen vuoden aikana suunnilleen julkinen keskustelu suomen kielen seksismista ja sen muuttamisesta sen tyyppisistä asioista on jonkin verran kehittynyt parempaan suuntaan. Tietoisuus on lisääntynyt mutta hyvin paljon työtä on vielä tehtävänä siinäkin asiassa. Kiitos.